Військовослужбовець сил територіальної оборони Андрій, який прийшов на виставку, говорить про важливість влучного жарту для підтримки бойового духу наших бійців. У нас така проста людяність і та почуття гумору допомагають нам зберігати той, той настрій, з яким ми б'ємо ворога. Організували виставку «Гуманітарний штаб Миколаївського центру підтримки бізнесу», «Ротарій клуб Миколаїв» та «Асоціація лідерів туризму Миколаївської області». Захід відбувся в рамках міжнародного конкурсу, названого крилатою фразою про російський корабель. Ми прийняли рішення, що першим містом, де буде презентовано початок туру, має бути саме місто Миколаїв. Тут цей корабель похрестили, тут ми його і відспіваємо. Все, що стосується Храбле будівництво, і з великою вірою в те, що воно відбудеться, саме проходить на Миколаївщині. Тому що Миколаївщина є центральною причорноморською територією вільної незалежної України. Авторів представлених робіт понад 40. Частина з них беруть участь у виставці та конкурсі анонімно, бо є громадянами Росії або Білорусі. Один з авторів – Миколаєвець. Поки, так сказати, печатав роботи, ті самі, е... Ну, набросав карандашом на листикі своє щось, Показалось мені це цікавим, розкрасив, додав, понравилось у будівництві мероприятия. Миколаївський кораблебудівник Сергій Лаврененко у 1980-х чотири роки прослужив на крейсері «Слава». Саме цей корабель у середині 90-х отримав назву «Москва». Цей факт обурив Сергія. Потім вийшло 2008-й рік і к до світу Грузії. А вже в 2014 році, коли цей корабель блокував вихід наших кораблі з порту до Нузла, я просто смотрев телевизор і ну коли він я... взорвется, вже пійде до міста, в якому побудований крейсер «Москва», порівнює ставлення українців до цього корабля зі ставленням до усієї російської армії. Рано чи пізно росіяни зрозуміють, що тим, що вони мають на меті, вони лише, не лише несуть горе і біду в Україну і навколо себе, але й створюють себе смішними, недолугими і поганими людьми, над якими всі лише посміхаються, ніхто вже їх не боїться. З Миколаєва виставка попрямувала до Києва. Як сказали організатори, є багато запрошень від міст України та країн Європи. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.